كفايه كفايه ما كنتش اسمع منك حاجه لا مش كفايه يا فتحي احنا اتولدنا لبعض اديني فرصه اضيف عليكي ولا عايز اسمع منك اي عزان انا مش عايزه اشوفك اصلا طب بفتح الكاميرا هتضيف عليكي فيديو حرام عليك كفايه ابعد عني حرام عليك انت لو بعدت عني هشرب رسول واموت مش عايزاكي هانيه في حياتي بقى ارحمني وابعد عني مش هقدر هقول لك على حاجه هسيبه في الثلاجه لو تعرف <تصفيق> بنحبك السلام عليكم ودي تشيك على أه. كريستال والنبي يا باشا عم وائل المنوفي اهو اللي على التيك توك اه خد جزازه دي الكريستال لتر وحاطها على شعره كان مفكرها بتاعت دبر بتاعة الشعر فمعلش هتبعت مندوب من عندك يديله واحده دبر امله صغيره وياخد بتاعتكم بوم ساتر يا رب وحشتوني قوي قوي قوي قوي استنى اللايف بتاعي كمان ساعتين اللايف بتاعها على ام بي سي 2 بعد الساعه 12 الجماعه اللي بيخافوا يشغلوا قران هتكلم في مواضيع كتير كتير كتير كتير هيبقى في تحديات كم تأكدت جدي الله يرحمك يا جدي لو كان شافكي كان حط العقوزي بتاعه في طيبه تقلبكي الله تغير المحطة محطة رمسيس أشوفكو خير يا شيخ أغوري ربنا وسامحوني ما محدش يزعل اني سبتكم ومشي مش زعلنا عليكي وانت عايشه هنزعل عليكي وانت ميته وهنا كريم ابو فخاد بيقول انا ناوي ارقص عقباوي وبيطلع وبينزل لكن بنطلونه اتشرم بنطلون كريم اتشرم يا ام كريم ومتى اه هنا ساسكت قليلا هنا ساسكت قليلا انا نفسي كل الناس تبعد عني يا ما انت اللي بتدور عليهم انا خلاص اكتفيت اكتفيت ولا ولا ولا محدش لي دعوه بيا خالص حاضر دارت الحرب هنضرب حي للكشاف على وشك جاي يا دفعه انت مش كنت مكلمنا على سيك عايزه في الكتيبه لقيته لك بالصحاب اطلع عربيه وتعالى خده بس بوس بس وده لعبها بس والله يا جماعه من كام يوم كده عدت عليا الوليه ام فيها قالت لي حاج مايكا الواد فيها ابني بيعشى في وصدره مش بيقف يا عيني ونفسي اجوزه احنا له برهم عشان يقف قلت ست فيها والله العظيم كان على عيني بس انا شفت حاله الواد وعمره ما هيقف ولا هيتجوز الحك ايه بسن فيها وايه اللي نازله في الشارع انتوا بتحطوا له فيه فين؟ يا نهارك اسود انت وسعتها له. أمور نور كيوت دي ما فيهاش اي اغراض بنت هتعكسها ازاي؟ عليك اقري وقف الشعر هم الخواجات كده شعرهم بس اللي بيقف. هنا ساسكت قليلا هنا ساسكت قليلا جامد ك يا بنت <تصفيق> استحاله قبل ستك انت اخدت طب استحم الاول بدل ما بتغسل وشك من حلق سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اكل استاذ صلاح مهندس الزراعه ايوه زراعه جهاز محشو طرطفه يعني انت بتشتغلني يا استاذ صلاح هي ثالثه بتداي زراعة؟ الزراعه الاول تصلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام الاول فوت زرا عموز على طلاق هو في استاذ محترم اسمه صلاح يحلف بالفزده سرق المعلم ايوه ماشي بس مش اتبرد كده وروح ذاكر من تحت مكاني من تحت مكانكي؟ هو انت قاعدة فين معلش؟ من تحت مكاني من تحت بطنيشي اه فهمينا كده بقول لك اسمها يا كارفة انا جامدة وانت عارفة ماشي؟ ماسي ومن غير باي ماسي احسن برضه يا محبو جمعة ابوس راس ابوك سيب العيال مالية الشوارع ورايح تلعب مع الخروف يا ابن الخروف صفر <تصفيق> مية صحابي لو اخر بانك في الدنيا اقسم بالله ما اخشه فض التانك كنت فيك فض التانك وتموت فينا انا لو شفتك هفض تانك امكي يلا بالسلامه انا لو شحن الباقه دي بمال اليتيم الله الوكيل ما اشوف الفيديوهات دي استحلفتك بالله تعمل لايك وكومنت وشير مش من اجلي ولا من اجل الناس دي من اجل الست ام اللي زارتنا ورات عم جورج اللي انا عليا فلوس ليهم لو مش دفعت لهم الست هتتطلق فشيروا الفيديو جزاكم الله كل خير